يا مرحبا ترحيب الطهيب نوره يا مرحبا ترحيب الطهيب نوره نساي ما الفرحه يذع دعها لقيت مستواها <تصفيق> و خرني جنايز ساهل المدحي كله كله تزايد اتسهاد احشارها و كله تزايد اتسهاد احشارها عوبنا الظفير اهل المطاني خروسي شعطان صيتي كله معاها و عقب عقبل المقام بي رجال ناشيذ راعي و من نساها و ناشيذ راعي اميزا <سؤال> No yeah. sé بيتي كلها <تصفيق> <تصفيق> عيد النداء وبنم صفيل اهل الكويت البطانيخ راس شعبه نصي سكينه